Van egy ilyen sematikus, statikus kép az emberek fejében arról, hogy aki szegénységben él, az ilyen uh, igazából sok esetben ő tehet róla, hiszen nem tesz meg bizonyos dolgokat, és de egyébként nagy munka van amögött, hogy egy olyan alapszintet fenntartsanak ezek a háztartások és családok, akik alapvetően az alatt az idő alatt, hogyha nem a közszolgáltatás hiányosságait pótolnák, akkor más dolgokat is tudnának tenni. Volt itt egy nagyon nagy problémánk múlt év májusában, amikor a nagy hőség kellős közepén a vízügyi szolgáltató kikapcsolt 48 családnál vizet. Nyugodtan kimerem mondani, hogy szerintem ez egy országos probléma. a város legtöbb területén vagy el vannak zárva a kutak, vagy hogyha nincsenek el zárva a kutak, akkor rossz minőségű víz folyik belőle, de ugye ez leginkább a mély szegénységben, illetve a szegregátumokban élők, élők mindennapjait nehezíti meg. De pontosan azért, mert hogy így a város többségében kevésbé érinti az embereket ez a probléma, ezért az önkormányzat, illetve a helyi városvezetés megteheti azt, hogy ne foglalkozzon ezzel a problémával. Nagyon sok esetben, és esetleg többségében ez egy kirekesztési mechanizmus, amit a, akár, amiben akár benne van a helyi önkormányzat, a többségi társadalomnak a jóváhagyásával, vagy hallgatólagos jóváhagyásával, és sokszor ez nem is tudatosodik a helyi önkormányzatban. Ahol a vízminőség is, meg a vízhozzáférés is nagy kérdés. Ezek a, a volt ipari, nagyipari és bányászvárosoknak a munkás kolón, volt munkás kolóniája, ahol, félkomfortos vagy alacsony komfortfokozatú már a már nem a hajdani gyáraknak, meg, meg üzemeknek a munkásai, hanem az oda kiszoruló, szegényebb társadalmi rétegek élnek. Tehát nem feltétlenül ez egy akár száz éve meglévő probléma, hanem az elmúlt évtizedekben ez fokozódott, és nem került bele se a statisztikákba, se, vagy nem láthatóan került bele. Ez a vízhozáférés azért is egy ilyen láthatatlan kérdés, mert a vízzel való viszonyunk, mondjuk egy háztartási munka elvégzésében, az egy láthatatlan munka. Ez egy iszonyatosan időigényes és fizikai megterheléssel járó munkakör. Mondjuk egy anyukának az, az életéből ugye több rosszát elvesz. Több anyukát is láttunk már így, hogy az egyik arján van a gyerek, a másik karában, a kezében pedig úgy elviszi a vizet. És így magának a háztartásnak a jövedelme is nagy mértékben csökken ezáltal, sokkal nagyobb mértékben, mint mondjuk egy olyan háztartásnál, ahol egyébként a háztartási munkát a, a házban lévő csatornás vízről meg lehet oldani. Még eljutodom a jellemzően nő vízholdó, különböző akadályokba kell ütköznie, és nem is egyenes úton tud oda menni, mivel akár lehet csatorna, az utak mentén kell mennie, nem tudok a magánkerteken átmenni. De például télen ezek a kutak rendszeresen befagynak, ezeket ilyenkor különböző ö, módszerekkel ö, melegítik föl, illetve ö, sok helyen próbál ezzel az önkormányzat vagy a vízszolgáltató valamit kezdeni, de ezek ilyen sufni megoldások. Sok esetben. Nyakigérő sárban, vízben, hóban, ugye mire elbotorkál az ember egy, egy, egy vödör vízért, meg azt, hogy ugye magas sötében többen ki sem mernek menni, menni még vízért sem. többek elmondása alapján, illetve ezt mi is láttuk, így gyakran változik, és akkor így az átlátszótól az egészen sötét színűig, különböző időszakokban különbözőképpen néz ki, illetve a helyiek elmondása alapján gyakran van az, hogy helyi emberek jönnek és valamilyen fehér port szórnak a kutba, ami véleményünk szerint valamilyen fertőtlenítő vagy tisztító ö, szer lehet, de így igazából pontos információnk nincs erről, de ez is mutatja azt, hogy igazából a városvezetés vagy, ö, vagy az a felügyelőszerv, aki a vízzel foglalkozik, így tudatában van a problémának, de mégsem ö, olyan szintű probléma megoldást alkalmaz, ami hosszú távon ö, segíteni ezt a helyzetet. A mostani helyzet az kiemelkedően kimutatja ennek a problémának a, a mélységét, mert ugyanis amikor próbál mindenki távolságot tartani, akkor egy közkút egy ilyen helyzetben nem nyújt nagy segítséget, tehát ennek ellenére az embereknek oda kell járnia, vizet kell hordania, Próbáljon meg valaki úgy kezet mosni folyóvíznél, előírás szerint, hogy közben nyomja a kutat, és mindenben megtartja azt az előírt idősíkot. A fertőzés veszély kockázata volt nagyobb. Alapvetően a módszerek, a vízhozzáférési lehetőségek nem változtak emiatt. E, úgy tudom, hogy egy-két helyen volt erre kifejezetten valami fajta reakció, de ott már egyébként egy korábbi problémára való reakció volt ez alatt, az időszak alatt. Nagyon sokan lassan tudják, hogy hogy kell mondjuk egy telefonos tárgyalást folytatni, akár egy ants vagy egy, egy, egy önkormázattal. Iréne, ez egy, egy, egy olyan apparátus, egy olyan csoport, aki erre tényleg alkalmas, és végig tudnánk akár az összes vegyét térképezni. Ez a víz, vízhozzáférés kérdése, az civil szektori szinten se túl népszerű. Egy párhelyi szervezet, kis aktivista vagy aktivista csoport foglalkozik ezzel. Az, hogy ez a szemléletet lássa az egész társadalom, meg ezeket a gyakorlatokat, és ezzel össztársadalmi szinten elkezdünk ö, foglalkozni, ez nem csak egy ö, altruista másik emberhez való odafordulás miatt fontos, hanem a későbbi akár a klímaváltozásra vagy más változásokra való felkészülés miatt is össztársadalmilag is fontos. Nem vagyunk Hozzávás. annyira messze attól, hogy mi is ilyen körülményekbe kényszerülhessünk, akár csak átmenetül át.